we got it Tím se dám, na dá. se, dám Staťte se, klovy kanci to joutou sám Nebý kvůli a i káv Vždy jený myslosti a snaděl to celý, co má. Tady se prohrát, díky nedohrát Když jsem se, zda jsem takže vždy Dáši strašná, startě se, kdo bude dál do, bude dál, bojím, se bude dál. V Životě je kapnout, tady tě posvat a Je těžký vstát a vytá se ty za to. To je o výběra obdobá Chodím se tam, na sebe dám Staťte se v konflikaci Lituju to, sám, to toho sám Nevím kvůli AK Vždy jeným místnosti a ztratil ty ceny, co mám Tady se nejdem,